Benvinguts a tots! Si esteu mirant aquest vídeo és perquè esteu molt animats a construir un instrument electrònic amb Arduino. Aquest projecte no seria possible si no fos pels 100 mecenes que heu contribuït. Moltes gràcies a Goteo, a la Fundació Bufill, al David i al José D'Abierto i a tots vosaltres per fer-ho possibles. Si esteu animats, doncs seguim el tutorial i comencem!